Miloš Vojíř, český fotograf z Hradce Králové zaměřující se na tvorbu výtvarného aktu. Ten začal fotit už v roce 1964 a postupem času přešel na digitální fotografii. Ženské tělo je pro něj inspirující a zobrazuje jej jak realisticky, tak abstraktním způsobem. Já jsem chtěl jít na uměleckou průmyslovku a tenkrát to nešlo, protože byly umístěnky a, a co nebyly, na co nebyly umístěnky, tak nešlo. Takže nakonec jsem vzal takový kompromis, e, strojnickou průmyslovkou. No a pořád jsem stejně maloval, už jsem na promyslovce dělal plakáty a, a to takže. Pak ještě, ještě jsem asi tři roky dálkově dělal fakultu strojní. No a pak místo konzultací jsem si říkal, tak se flákáš po ulici a fotíš, tak dělej, co tě baví. Tak jsem z toho utek a tím jsem začal fotografovat a do dodneška jsem šťastný, že jsem ten krok udělal, protože se vlastně bavím a za peníze celý život, což je ideální. Miloš Vojíř je samostatným výtvarníkem v oboru fotografie a užité grafiky od roku 1980. Za svůj život uspořádal téměř 80 autorských výstav a zúčastnil se přes stovky výstav doma i v zahraničí. Své práce publikoval v mnoha našich i zahraničních časopisech a publikacích. Je autorem katalogů, prospektů, plagátů, kalendářů a také spoluautorem a vydavatelem publikace Třebechovický proboštů v Betlém. No, tak celoživotní volný téma je, je ženský akt. Umyslně říkám ženské, protože někdy mi říkají proč nefotíš chlapy. No, tak já jim na to říkám, že proč fotíš krajinu. Říkala, no, že se mě líbí a mám to rád, no. jsem říkal, že no, to je to samé. Kromě ženských aktů obsahuje jeho užitá tvorba i další témata jako krajiny, technickou a reklamní fotografii, nebo třeba grafické zpracování tiskovin, logotypů a značek. Za svoje umění získal řadu ocenění v Česku i zahraničí. Miloše Vojíře loně ocenilo medailí i statutární město Hradec Králové. Miloš Vojíř je v 82 letech stále akční a fotografuje. Takže já mám pocit, že jsem svoje přání životně si splnil. Možná, že toho dopadlo víc, než jsem původně plánoval, takže že vlastně můžu být spokojený. No.